هاي بنت كافي، وجيبه بس ايش جدا فيها والخضره والوجه الحسن. يتمشى للقمه. في المناطق الجميله انها أهلا بكم أحباء المتابعين إلى فيديو جديد رحلتنا اليوم لبقعة تعد من أجمل المناطق السياحية في أوروبا تبعد عن برلين العاصمة الألمانية 200 كيلومتر. ما يعني أنها أقرب للعاصمة التشيكية براغ التي تبعد عنها نحو 130 كيلومتراً، كما يتم الوصول إليها عن طريق مدينة دريزن الألمانية التي تبعد عنها حوالي 30 كيلومتراً. مدينة كونجشتاين إحدى مدن هذه المنطقة سويسرا السكسونية. السلام عليكم تحيات لكم شباب من مدينة كونجشتاين اللي رح نتعرف عليها اليوم طبعاً فيها الجبال. والمية والخضرة والوجه الحسن الماء والخضرة والوجه الحسن المنطقه اسمها سويسرا السكسونيه زاكسي شاهجفايت طبعا دائما المناطق الجميله في العالم بيرمزوا لها انها سويسرا فبرايكم يعني ليش بيرمزوا للمناطق الجميله في العالم انها سويسرا المنطقه بيجوها سياح كثير سواء سياح المان او سياح من دول مختلفه من العالم يلا خلينا خلينا نتعرف على هاي المنطقه يلا بينا سويسرا التي تعرف بمناظرها الخلابه وطبيعتها الساحره في اوروبا الناظر لهذه اللوحه الجماليه يعتقد بانها من هناك نعم هي سويسرا ولكن ليس التي تعرفونها انها سويسرا اخرى تقع في المانيا قرب الحدود التشيكيه المنطقه التي يعد عمر قصه نجاحها 200 عام تقريبا جاء سبب تسميتها نسبه الى فنانين سويسريين كانا يدرسان في اكاديميه دريسدن ذكراهما مظهر الصخور العملاقه التي تزينها بذات المناظر الموجوده في بلدهما بسويسرا مما جعلهما يطلقان عليها اسم سويسرا السكسونيه كما يسمي آخرون المنطقة بجبال وادي الإلبة تجمع هذه المنطقة التي تعد أحد الأسرار الكامنة للسياحة في بلاد الألمان بمناظرها الخلابة بين الجبل والنهر الأمر الذي جعل كاتي وهي سائحة قادمة من برلين تعشق القدوم إليها مرة تلو الأخرى Ich bin hier, um die Landschaft zu genießen, um einfach zu wandern, die Natur zu spüren und die schönen Felsformationen zu sehen. Was findest du besonders? Besonders finde ich einfach nur die Kombination aus der Elbe und den Bergen, dass man die, den Mix aus allem hat. Man hat die verschiedenen Nadelwälder, man hat Laubbäume, man hat nur Felsformationen, man hat einfach einen Mix aus allem in der Natur und das ist wunderschön. الأمر ذاته جذب الكولومبيوان من مدينة نورمبرغ الألمانية إلى هنا. This is Uh, the colors of everything in the nature is so beautiful, you uh -huh. know. الكوفية الفلسطينية بحوزة الكولومبي وان الذي تعد الإسبانية لغته الأم، أمران أثرا اهتمامي فقررت سؤاله عنهما فكان هذا حديثنا. Can you teach me uh, some words in Spanish? Oh, I, I know actually just little bit. Okay. Beautiful. Okay. Hermoso. هل انت لست او ليندا Una mujer linda، a beautiful لست هذا لست لست لست لست لست لست لست لست لست Kofia, yes this, a, yes, this is a present that I have from a friend from Israel uh -huh. and it's very practical and then I use it, I love it. Always when I'm traveling all around, it, always I have it with me because I can lay on the ground, I can wear it with me when it's hot, when, you wear, when you're riding the motorbike it's also good. From so, Israel? From Israel, yes. Where you come from? And what you give me? So, one uh, was nice to meet you, man. Nice to meet you, my friend. Uh, how I can say it in Spanish? Un gusto conocerte. Un gusto conocerte. Perfecto, man. ¿Quédate, Good Spanish, man. <laughs> Very good. Congratulations. Okay, um, so I say uh, for you in Arabic, ma'as Salama. Salam <laughs> alaikum. نشاطات كثيرة يمكن للسائح أن يقوم بها بصحبة الطبيعة الخلابة في سويسرا السكسونية من الاستمتاع بالمناظر الخلابة والتقاط الصور التذكارية وكذلك ممارسة رياضات مختلفة ولعشاق تسلق الجبال فهذه الفرصة الأكبر لهم وإذا كنتوا جايين تعملوا سياحة في ألمانيا أو جايين لهاي المنطقة لتتسيحوا فيكوا تمارسوا الهواية اللي بتحبوها اللي هي الفاندرونج أو لتمشي خاصة لتمشي على الجبال زي ما تشايفين الجبال آه وراي جبال كتير كبيرة ممكن الواحد يتمشى ليصل للقمة وبعدين يشوف آه المناطق من الأعلى وفي لشباست أما تجربة التخييم في هذه المناطق فكرة باتت تلقى رواجا لدى كثيرين نظرا لروعة التجربة وقلة تكلفتها مقارنة بغلاء الفنادق تجربة سنتحدث عنها في فيديو قادم أعزائي بنكون وصلنا لختام هاي الجولة من مدينة كونيجشتاين اللي بتعد من أهم أسرار السياحة في ألمانيا في منطقة ساكسونيا زي ما قلنا المنطقة اسمها زاكسيشا إشفايت سويسرا الساكسونية بتمنى تكون عجباتكم الجولة استنونا في فيديوهات جديدة تحياتي لكم والسلام عليكم